Програмиране на заваръчен апарат MacMeet ASTEN Pro 400. Табло за управление. Преди започване на програмирането е важно да се направят няколко неща. От ето тази стрелка се преминава в режим програмиране. 0,2 и е изписана буквата N това е в режим на програмиране а режим на връзка с робота е DN в случая апарата е готов за програмиране следващото е нещо, което е със същия бутон, се преместваме на ампераж проверяваме параметрите, които са свързани с дебелината на заварачния тел Вида на а, заваръчния тел и а, използвания газов агент, начина при който работи а, ръкохватката, в случая е избрано включване и изключване а, едновременно и съответно безполусово заваряване. Преди да започнем направата на програмата, а също така е необходимо да изберем самата програма. Избора на програма става с натискане на бутона Job. Индикатора започва да мига с първата вратка лявата вратка. Отиваме на програмата, която желаем да програмираме. В случая аз желая да програмирам 20-та програма. След като съм стигнал до 20-та програма, натискам един път и казвам OK. Фактически натискането на бутона Job еднократно започва мигането и съответно, ако известно време не се докосва, не се докосва бутони той само автоматично изключва а за да го изключим, можем да натиснем също отново джоп ето тук сме в програмиране ампеража тук е волтажа. след малко ще покажа как може да бъдат променени други параметри но ампеража и волтажа са свързани синергично и поради тази причина ще променяме само ампеража искам да настроя с левия бутон въртейки така да кажем 110 ампера от дясната страна волтажа виждам, че е 16,8 ако тръгна да го променям той ще промени съответно ампеража от тук мога да премина през няколко стойности в случай имам отдалечаване и приближаване на заварачната дъга тя е в момента на 0 с този бутон мога да отдалечавам с стойност минус или да приближавам заварката с стойност плюс в съответно точката в която става заваряването ще използвам нулева стойност, след като съм нагласил всички параметри директно отивам и натискам запис задържам, пускам и фактически това е програмирането на заварачния апарат сега можем да проверим дали настройките се запазили, натискаме Job, той започва да мига. Минавам на 19-та програма, пръщам се на 20-та и виждам, че всичко е окей. Okay. Имам програми, които а, не съм променил стоеностите, но де факто това е начина по който се програмира заварачния апарат. Мекмеет.